Ми знімаємо планами 5, 6, максимум 10 секунд. Ми постійно повинні, так само як і в зйомці е, статичних об'єктів, ми постійно повинні розкадровувати. Ми постійно повинні міняти крупності, міняти ракурси і знімати короткими планами. 5-6 секунд максимум 10 секунд, ну, от, але в межах 5-6-7 секунд цього абсолютно достатньо, щоб зняти якусь невеличку дію або проходку якусь, далі стопнутися, поміняти крупність і продовжувати знімати далі. Тоді ми знов будемо виходити на те, що у нас е, буде виходити ефект багатокамерної зйомки. Тому що, ну, коли я дуже часто учням показую приклади якихось роліків і Одне з питань постійно звучить, скільки камер це знімали, як знімати двома чи трьома камерами. І я завжди маю одну і ту саму відповідь. Ми знімаємо однією камерою, а коли люди не вірять і кажуть, та ні, не може такого бути, я кажу, 100% це одна камера, тому що ми постійно знімаємо розкадровуючи, тобто міняючи крупності, і міняючи свої позиції. І тоді, коли у нас іде монтаж, ми бачимо, що у нас таке враження складається, що камера стояла на одній точці одна, а на іншій точці інша, а там на ще на якійсь точці... Інша камера. Хоча все знімається однією камерою. І повірте, знімати двома чи трьома камери набагато складніше і технічно, і плюс це кілька людей залучаються, і плюс камери можуть різними бути там по балансу, по ISO, по різним параметрам. І тоді зводити їх на монтажі набагато складніше, коли це все знімали різні люди, там крупності можуть іноді навіть співпадати. І плюс... Тут камера трошки жовтувата, тут камера трошки синювата, по балансу вони не співпадають. Це набагато складніше. Краще зарядити себе на те, що ми знімаємо однією камерою, яка має одні налаштування, але ми часто, дуже часто, постійно міняємо крупності. Сподобався урок? Підтримай проект лише одним доларом на Патреоні і я зможу більше викладати корисного відео на своєму каналі. Посилання на Patreon шукай в описі.